Нікіта Перевознюк. Хлопець розповідає, його родичі мало не стали жертвами трудового рабства. У Києві батька та старших братів примушували на будівництві працювати задарма. Тоді для родини все обійшлося добре. Зараз Нікіта – волонтер у Міжнародній громадській організації аболіціоністи 21-го А-21, яка займається допомогою постраждалим від торгівлі людьми. Спеціалізується на просвітницькій діяльності. На акцію «Хода за свободу» прийшов з друзями. «Для студентів та для школярів. Ми розповідаємо про те, як навіть у їх віці вони можуть столкнутися з цією проблемою. Наприклад, це працевлаштування кудись, підроботки, чи може це може трапитися якісь проблеми у їх родинах. Тому що молоде, ну, молоде покоління тягнеться до цієї інформації, вона дуже, як це сказати, ну, освічена. І є навіть така проблема, як, наприклад, сексуальне рабство, яке дуже поширене через інстаграм через через соцсети, то ми розповідаємо ще про небезпеку з цієї хвилі. Дуже часто шахраї вони використовують навіть дуже гарні фейкові сторінки, де ну, ніби реальна людина пише, але це шахрайство, і вони витягують з людей інформацію, щоб шантажувати в майбутньому або навіть якісь фінансові махінації. Найбільше люди страждають від трудового та сексуального рабства, говорить Зоя Дмитрієва, начальниця відділу з питань сімейної політики Департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА. Ще є втягнення в злочинну діяльність та примусове вилучення органів. На Миколаївщині 51 людина має статус постраждалих від торгівлі людьми. 18% людей, які потрапили в рабство, вони потрапили на територію України. Але найбільше в нас серед лідерів країн, де громадяни України потрапляють в ситуацію торгівлі людьми – це Польща, а на другому місці – Російська Федерація. 74% чоловіків, які потрапили в цю ситуацію, разом з тим нас Взагалі будь-хто може потрапити, навіть ми з вами». Акцію «Хода за свободу» організували Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації та волонтери Міжнародної організації А-21. Стартувала хода від вулиці Соборна. Близько 80 людей йшли в чорному одязі під чорними парасольками, аби підтримати людей, які зараз перебувають в рабстві. Захід тривав 30 хвилин. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.